nu confirm declaraile lui Besescu, protocoalele SRI nu au fost discutate în XAT. Toate protocoalele se fie scoase la lumină. Despre subliniere dintele senatului, Celin Popescu Tericianu, a declarat marci, referitor la faptul că în 2005, când s-au încheiat unele dintre protocoalele instituțiilor cu serei, el era membru al Consiliul Suprem de Aprare a Berii, Xat, ce documentele nu a fost discutate în Xat. El spune ce... După 13 ani, nu-l îi mai aduce aminte detalii, dar este necesar ca toate protocoalele să fie scoase la lumină. Poziția mea este una extrem de clar. Doresc de secretizarea oricror documente care vizează o colaborare între aceste instituții a subliniere. Acum am văzut din protocolul de secretizat a trecut. Apar o serie de lucruri foarte clare subliniere -i foarte grave care demonstrează ce principiile separaciei puterilor în stat, principiul funcționării independente a justiției a fost încăcat. Sunt elemente care de subliniere ies cadrul legale, care ar trebui să asigure funcționarea justiției, justiciei în orice stat de drept. A sublinierea în me declar absolut de acord că orice protocol de acest gen se fie desecretizat, mai ales ce în spațiul public au aprut informații numeroase ce sunt multe protocoale, dintre care numai unul singur a aprut la lumina zilei subliniere. Cred ce este util pentru a afla adevărul să scoatem la lumin toate aceste protocoale", a declarat Celin Popescu Tericianu. <fie> <fie> Întrebat dacă în 2005, când el era premier sublinierei Membruxat? S-a discutat despre aceste protocoale, liderul ALDE a spus că nu, deoarece protocoalele erau încheiate între instituții, fără a fi aprobate în mod expres de XAT. Protocoalele nu au fost discutate în XAT. Cum vedeți nici acest protocol, dintre SRI subliniere i parchetul general Nere, nu pare să fie discutat sub i aprobat în mod expres în sat. Ele sunt făcute între instituții, deci noi nu am avut o notificare ce despre conținutul sau cel puțin eu nu îmi aduc aminte să fi avut de conținutul acestor protocoale", a explicat el. De asemenea, în lecturi cu faptul ce Xata ar fi avizat în 2005 încheierea unor astfel de protocoale, Pericianu a spus că au trecut 13 ani de acum și sublugierei nu îl sublugierei mai aduce aminte. Cred ce puteți să înțelegeți ce lesne ce a trecut ceva vreme, sunt 13 ani din 2005. mi aduc aminte detaliile, dar, a subliniere acum vei spun, nu am absolut niciun fel de rezerv, cred ce este necesar ca aceste protocoale să fie scoase la lumină, a mai spus acesta. <fie> Întrebat dacă Parlamentul sau Curtea Constituțional poate face ceva în privința acestor protocoale, Ful Senatului a spus. Ce cere poate să fac ceva numai în cazul în care este sesizat? Cred ce, în primul rând, ar trebui să se autosesizeze CSM, care are această misiune constituțională de a asigura independența justiciei, sub nu numai atât. Cred ce prin aceste protocoale, care, după părerea mea, în calc drepturile fundamentale sublinierei libercile cecenilor, cu atât mai grav este situația, cu atât mai mult ce se mi-ar trebuise, sublinierei arunce privire atent sublinierei se transubliniereze într-un fel această chestiune. Sigur ce sublinierei prin legislația pe care o modificăm în aceste momente putem să venim cu elemente să pentru viitor asemenea colaborări neconstituționale.